då har jag fått med mig Magnus Nor i med mig til ett intervju. Eh du Magnus, du har brukt video väldigt mycket. Och det jag lurer lite på, det är nog bundt du egentligen med video. Ja det är jag är helt säker på haft Jeg Eh jag har en viss peiling ehm på där tidigt 2000-tal. Jag husker jag hade en studentassistent som het heter Löstring han viste meg en programvare som faktisk filmet det som skjedde på skjermen, og man kunne legge på fortellerstemmet. Og den digitale undervisningen min hadde vært veldig mye verktøypreget frem til det. Da hadde det vært sånn at jeg hadde laget tasteveiledninger med skjermutklipp, og det var helt revolusjonerende, for jeg kunne vise hvordan det så ut på skjermen med å klippe ut skjermbilder og klikk én her, klikk to der, klikk tre der, og så fikk jeg plutselig en programvare der jeg kunne spille det på video og øke kvaliteten ytterligere. Så det må ha vært tidlig i 2000-tall. Det er jeg helt sikker på, det er at jeg lavet min første video på YouTube i 2008, så det må ha vært i momentet rundt der. Ok. Og så er det dette viktige spørsmålet. Hvorfor begynte du med video i netteundervisning? Jeg tror det falt veldig naturlig for mig i og med at jeg har et handicap i forhold til dysleksi. Det at jeg uttrykker meg veldig dårlig skriftlig. Og så bygger man gjerne opp da, kompensatoriske evner, og for meg så har det å snakke blitt kompensatorisk evne. Så det har vært veldig naturlig for mig å kunne uttrykke meg muntlig i stedet for skriftlig. Og i forhold til nettbasert undervisning så er det jo sånn at man skal alltid gjøre en vurdering i forhold til hvilket medium som kommuniserer best. Men jeg har vel en tanke om at jeg har veldig lett for å gå til video, for det er rett og slett det mediumet jeg behersker. I modul 2 i NETPAD 2 så snakker vi mye om uh, læringsdesign. Uh, og uh, du var snakket litt om det, men uh, uh, hva tenker du? Når er det mest egnet til å bruke video, og når er det ikke egnet? Fordi det er en veldig ressurskrevende jobb. Ja, der jeg begynte, er jeg i hvert fall helt sikker på at det er en veldig fornuftig greie, det i forhold til å skulle lære bort typ verktøykunnskap klikk her, klikk der. Ja, disse gamle tastlæreveiledningene mine, de fungerte de, men det er jo ikke noe tvil om at når du får vite akkurat hvor du ska klikke en, så såkalt how to videoer, det mener jeg er jo en enorm styrke i forhold til å lære bort ferdigheter i forhold til digital kompetanse. Og så er det jo da sånn at i hvilken medium, i vilken tekstype formidles budskapet best? Jeg, som jeg sa, har jo veldig lett for å gå til video. Jeg må ofte ha med kollegaer på laget til å vurdere av og til om, om det kan være mer forhåndstjenlig å bruke en annen tekstype. Jeg er veldig sikker på at i forhold til læring, i hvert fall av ferdigheter, så er animasjoner er en fantastisk måte å lære ting på og forstå processer på. Men det er jo så ressurskrevende men hadde jeg hatt muligheten, så hadde jeg nok laget veldig mye animasjonsfilmer som viser ting. Så blir det sånn, kost nytte da. Hvor lang tid tar dette faktisk? Og for mig så går det veldig kjapt å lage video. Jeg vil si at det tar, hvis det tar 10 minutter å spille in filmen, så tar det mig 5 minutter å forberede mig og 10-15 minutter i postproduction og så publisere dette her. Så hvis du snakker om at det tar to-tre ganger lengre tid for meg å produsere en video enn selve innspillingen. Og så er jeg veldig innstilt på dette som heter godt nok. Så hvis jeg sier en feil så klipper jeg den vekk, eller så kan det være greit nok av og til at jeg sier denne feilen. Så det å ikke ha for høye forventningsnivåer gjør jo at jeg kan spille inn video relativt raskt. Jeg vet jo mange som begynner med dette her kommer i det som kalles retake loop at de aldri blir fornøyd, og da tar det plutselig dette mediumet veldig lang tid og kanske vært mye enklere å produsere innholdet som tekst. I Nettpad 2 så snakker vi da om læringsdesign, og du blir kjent med et begrep som heter det bærende element. Og vi har jo hatt noen diskusjoner på gamle kammerset som går på gjerne at det er hvor mye video skal du ha i et nettkurs? Og det blir jo gjerne på bærende for formidlingen. Og da har jeg egentlig på to spørsmål til deg. Det er egentlig, hva menes det med deg? Og hva du i at video eller er et bærende element i et nettkurs? Ja, jeg lærte jo en gang for lenge siden selv at, at nettkurs, eller MOOC som jeg holder på, de har på måte tre bærende elementer. Eh, det er teksten, enten om den er egenprodusert eller produsert av andre, og så er det videoen, eh, og så er det tester og oppgaver. Og jeg pleier ofte å dele tester og oppgaver hver for seg, så ofte sier jeg at det er fire bærende elementer i mine nettkurs. O da er det litt forskjellige måter å bygge upp nettkurs på. Veldig mange av sånne internasjonale studier har på en måte en mal som de bygger opp på som er tekst, tekst, video, oppgave. Og det gir et forutsigbart læringsdesign slik at studenten han forventer å måte at det kommer litt tekst, det kommer litt tekst, så kommer det video, så kommer en oppgave. Og det er veldig lurt å ha forutsigbart læringsdesign. På våre MOOC-studier på i Østfold så bruker vi jo baklengsplanlegging som en utgangspunkt for eh, det vi lager. Og da er det ofte sånn at hva er forhåndstjenlig ser vi ofte på. Eh, og i hvert fall når jeg jobber sammen med Eva Bråttvoll så blir jeg alltid utfordret på å finne det beste eh, bærende elementet for å kommunisere det innholdet vi ønsker. Men det blir ofte sånn at vi jobber i team, og da blir det ofte at Eva produserer teksten, og jeg ender med å produsere videoene. Nå ga du en ganske god forståelse og kontekstualisering av hva som på en måte kan være et element i et nettkurs. Men hva er det du lägger i begrepet, og hva er et bærende element for deg? Takk för du ha for den rettesettelsen den har haft han. Jeg skal prøve etter och å på det. Ja, det bærende elementet, altså vad är hovedkommunikasjonsplattformen da, på en måte? Jeg tror jag vil velge å bruke et eksempel fra traditionell undervisning for på en måte å forklare hva jeg legger i det. Det er jo sånn at i tradisjonell klasseromsundervisning, formidlingsbasert frontalundervisning, så er ofte det bærende elementet i undervisningen, det er at læreren står foran sitt publikum, elever, studenter, og formidler budskapet. Da vil jeg si at selve forelesningen, eller snakkingen til læreren, er det bærende element i forhold til det læringsdesignet som klasseromsundervisningen er. Og så vil jeg si i veldig mange av de mooc som jeg har laget, spesielt hvis de har laget de alene, så blir video det bærende elementet. For jeg erstatter da klasseromsundervisninga, som vanligvis ville skjedd, med en video som er betraktelig kortere og mer koncis enn hvis jeg skulle sagt i ett klasserom. Men da er det på en måte at jeg har flyttet undervisningen i klasserommet over i et annet format, nemlig video og det videoelementet blir ofte det bærende elementet i mine nettkurs. Med og deg Magnus, vi har holdt på med mooc i en del år, og vi har hatt ulike tilnærminger til dette her. Jeg jobbet ved en stor institusjon som hadde mye ressurser. Så de hadde ett eget TV-studio, de hadde egne videoprodusenter og så videre. Og når jeg da uh, var i kontakt med undervisere i høyere utdanning, så var det mange som gikk direkte til uh, video. Uh, og så gikk vi noen runder med det og, og så at dette var veldig ressurskrevende. Det kreves mye uh, tenkning rundt planlegging, uh, produktion, etterarbeid, det skal inn i et helt design og så videre. Og Uh, du har jo mye erfaringer med dette her, men du gjør det jo veldig raskt, uh, mm. at du, du, det for deg er dette her nærmest egentlig helt naturlig, uh, vil jeg si. Men uh, for å komme opp på, på ditt nivå, så er det jo noen som, som må gå en vei, sant? så du må jo begynne et sted. Og, og kan du på en måte beskrive litt det her, hva er det som er ressurskrevende i videoproduktion. Og, og hva er det som eh, tar mye eh, tid eh, for de som skal sette i gang eh, med det? Huet er det største problemet. Det at du, de, preferansen din er jo egentlig TV. Og TV er jo high, high, high-end eh, produkt som kommer. Så det første jeg pleier å predikere det er low-end at du er god nok i det du produserer. Dette skrev jeg også masteroppgaven min om, og spurte studenter fra mange institusjoner om hvordan de opplever lærernes egenproduserte video som læringsressurs. Og nesten alle studenter sa at de var superfornøyd med videoene fra læreren sine, enten det var ett minut eller de var 45 minutter lange. Så på en måte så er det der med ikke har for høye forventninger, hverken på videokvalitet eller formidlingsevnen din på, til å begynne med. Vi må begynne et sted, og det er sannsynligvis godt nok for dine studenter. Og så skal jeg ikke legge skjul på at jeg stadig har perfeksjonert meg. Og hvis du ser på video jeg laget for ti år siden, så gremmes jeg nå over teknologi og kommunikation og sånne ting. men det er fordi at jeg har blitt på en måte en sånn video det syns jeg ikke lærer det ska være så har det alltid vært en stor fortvilelse for mig det er å få tilgang til godt nok utstyr. Så hvis jeg først legger masse arbeid og lager en god video, så synes det er kjempekipt at den har enten dårlig lydkvalitet eller videokvalitet, fordi at jeg ikke har tilgang på dette. Jeg har jobbet på høyskolen i Østfold i all min tid, og jeg har skult til andre institutioner som har hatt læringsverksteder og medieseksjoner og sånne ting som hjelper till med produksjonen men jeg har aldri hatt de ressursene og det støtteapparatet rundt meg, så jeg har alltid mått gjøre alt selv. Så visst du har tilgang på din arbeidsplass til noen som kan hjelpe deg med å spille video, kanskje gjøre postproduction for deg, så er det jo ingenting som er bedre enn det. Men jeg tror hverdagen til de fleste, den består i at du må lage selv, og da handler det om å sette seg foran PC-en, prøve å titte litt sånn rett i kamera 90 grader, ha en god mikrofon, og spille in med webkamera. Kanskje begynne å tenke litt på vad som er bakgrunnen din. Er det en bokhylle med mange boktitel som studentene begynner å lese på, eller noe sånt nå? Jeg tror det er ganske lurt å ha en relativt neutral bakgrund eller bruke Teklui til blur ut bakgrunnen. Men start lavt, og ikke sett for høye krav til deg selv, og så finns det veldig ofte hjelp å få, enten av ett læringsverste, eller kanskje av en god kollega. I NETPAD 1 og NETPAD 2 så lærer du nå om ulike tilnærminger til hvordan du skal eh, sette i gang med videoproduksjonen. Og kanskje et sånt viktig stikkord er eh, planlegging. Og eh, du man sier det at hvis man planlegger egentlig med det veldig godt, så vil det på en måte kutte ned tiden da, for selve den videoproduksjonen, så sånn at du ikke havner i denne retake loopen. Da. Jeg synes mm. det var et veldig godt begrepp. Og, og, og hva er dine erfaringer og, og, og hva er, er rådene som du egentlig vil eh, gi til eh, de som skal sette i gang med videoproduksjon når det gjelder planlegging av eh, video ta i din erfaring der. Da skulle jeg egentlig sagt, Alton, da skulle jeg sagt at da er viktigt viktig å sette opp manus, og det er viktig å sette opp en dreiebok for vad som ska være i bildet og sånt nå. Sannheten, vet du, det, er, det har jo jeg aldri gjort selv. Okay. <laughs> Så uh, her er det litt forskjellig på hva jeg lærer bort i dette studiet og hvordan det er i praksis. Men uh, det jeg kan i hvert fall si da, det er at uh, ved å tenke godt gjennom vad du skal si, hva er budskapet ditt i videoen, det med å begynne på baklengs, planlegge med å tenke, hva er det vi ønsker å oppnå med denne videoen? Det å så ha budskapet klart og tenkt gjennom vad du skal si, det gjør at videoen blir kortere, i hvert fall for mig og det tror jeg gjelder de fleste andre også. Og så har vi jo lært noe om i dette kurset at det er ikke lurt å ha Så jeg merker vel litt selv at jo bedre forberedt jeg er, jo kortere blir videon at jeg kommer ned til kort og koncist det jag skal si. I forhold til dette intervjuet her så har jo Halftan og jeg vi har tatt utgangspunkt i noen spørsmål som jeg har fått se på foran og forberede meg på vad jeg skal svare på de ulike spørsmålene. Og det kan være med på å få det mer konsist det som formidles i video. Men det jeg veldig ofte gjør det er at jeg setter opp en gul sånn post-it lapp og den plasserer jeg så nærme linsa som overhodet mulig med punktene jeg skal si. Og så merket dere kanskje ikke, men jeg hadde akkurat et klipp mens jeg tenkte meg om, og det bare klippte jeg vekk i postproduction slik at ikke det skulle bli tydelig for dere. Og så handler det om å ha det nærme. Har vi teleprompter sånn som du kan se gjennom, sånn som du har i Dagsrevyen og sånt nå, så er jo det det beste. Men vi ser begynner å titte nå, så ser dere at jeg ser på notatene mine som er under skjermen, og det blir veldig rart hvis jeg gjør det. Så jeg må prøve å titte i kamera der dere befinner dere, og så er det å ha notatene mine med kulepunktene på den posteslappen da, så nærme som mulig kamera. Og mange kameraer har også et sånt visningsbilde, sånn som jeg har her nå. Hvis jeg nå titter, så ser jeg på visningsbildet. Veldig naturlig mig meg så titte i visningsbildet, men det ser rart ut for dere. Og avslutningsvis, Magnus, så er det jo alltid dette her som går på, hva er det gode råd? Og hva er ditt råd til undervisere i skolen og høyereutdanning og de som er eldre, som jobber med opplæring? Er, har du noen sånne, ikke en smørbørliste, men har du noen sånne bullet point på hva er gode råd for på måte, å komme i gang med videoproduktion i når man skal lage en nettbasert undervisningsopplegg? Ja, det har jeg prøvd å, å si noe om i modul 5 i NETPAD 1. Der har jeg fått lov til å briljere og kose meg med bort dette med video. Men jeg vil vel egentlig si at det viktigste er å ikke sette for høye forventninger til seg selv. Og den største bøggen for de fleste, det er å få ut den første videon offentlig på YouTube som jeg gjør da. Min erfaring er at fra den første videoen ligger på YouTube, så er skrittet til neste forbedringspunkt mye, mye kortere når du har kommet ut og fått produsert og lagt ut den første filmen din. Og så skal vi jo komme tilbake til litt om video, men om nettproduktion generelt, når jeg får lov til å fortelle noe om det som er Hjø-modellen for MOOC-produksjon i modul 3 i dette studiet.